اچھے وقتوں میں سبر کرنا وہ تو ویسے ہی آ جاتا ہے اصل ہی برے جب تنہائی تنقید کرنا پڑتا ہے اور کہیں جا کے, پھر پھول اکتے جا کے پھر پھل اگتے ہیں آگے سے تو وہ دو اصول جس کے اوپر ایک سلطنت کھڑی ہوتی ہے اور وہ دو اصول جس پر انسان کی اصل کامیابی کھڑی ہوتی ہے اور وہ دو میجر پرنسپل جس کے اوپر انسان بنیاد رکھتا ہے اپنی ریاست کی وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بجالنا ہم ایک عام سے انسان کو لوگوں کے اوپر غالب کر دیتے ہیں. فلسفوں کے اوپر غالب کر دیتے ہیں مزاجوں کے اوپر غالب کر دیتے ہیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی چیزوں کے اوپر غالب ہو جاتی ہیں جب وہ دو کام ہیں کرتے کرنا ول بی کالی کام آپ کر لیں اور یہ سب آپ کے پاس ہوگا ما پہلی چیز ہے دوسری صبر اور یقین یہ دو انگریڈینٹس ہیں یہ دو چیزیں ہیں جس نے آپ کو پہنچانا اور اس کافلے کو پہنچانا آگے جہاں آپ لے کے جانا چاہتے ہیں دونوں میں سے ایک ڈراپ ہو گئی یا ایک ساکت ہو گئی یا ایک حذف ہو گئی گل نہیں بننی اسے بات نہیں بنے گی تو کچھ لوگوں کے پاس یقین بڑا ہوتا ہے میں یہ پہاڑ سر کر لوں گا میں یہاں فلاں کر دوں گا میں فلاں کر دوں گا مگر اس پورے مسئلے کے اندر جو ریٹین کرنے کے لیے سبر چاہیے ہوتا ہے نا جو وہاں پر لوگوں کے مزاجوں کے خلاف سیاستوں کے خلاف صبر مارکیٹ میں پروڈک بنانے کے خلاف مال بیچنے کے مال تک پہنچنے تک کا صبر وہ لوگ ہولڈ نہیں کر پاتے وہاں اور اگر کچھ لوگوں میں صبر ہوتا ہے نا مار کھانے کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ٹکے رہتے ہیں تو علمی یقین نہیں ہوتا جس کے تحت وہ اپنے علم کی تحسین اور تجمیل کر کے آگے جائیں اس لیے اگر یہ دو چیزیں انسان اپنا لے اچھے وقتوں میں صبر کرنا وہ تو ویسے ہی آ جاتا ہے اصل صبر ہی برے وقتوں کا